ગુજરાત જેવો રાજિયાના ગુજરાત રાજિયામાં આનંદ જેવો જીંદો આયા ના તજવા તસે કેવાઈ સદરી ઓહો સંભાળ જેવો સાલોલો ના હરિયા મદરા મદરા નવા નોરો भोजना श्रवा शरीर में सोचो नया શિકા દે ઓછી कौन को पड़े आवाज है तुम्हारा ओ गाना सिखाओ तो